النهاردة هنعذب المجرمين أعداء الوطن النهاردة أنا هكون سجان وهم المساجين مهمة النهارده ان احنا نسيطر على السجن، النهارده هيبقى عندنا سجن وهنحاول نسيطر عليه، اللعبه بتاعت النهارده اسمها بريزن سيميليت هي الفكره ان هو محاكي للسجن الواقعي، ناس عملوا مصايب بره البلد وهم جابوا السجن واتحكم عليهم، وفي منهم اللي بيحاول يهرب، في منهم اللي بيحاول يدخل مخدرات السجن، في منهم اللي بيحاول يدخل حاجات السجن، في منهم اللي عايز يدمر السجن ويخلينا ما نعرفش نسيطر عليهم، النهارده هنوريهم يعني ايه يبهدل السجن ويخليها فوضى؟ احب اقول ده عندها خلينا نشوف اللعبه بتاعه النهارده وقبل ما نبتدي فيديو النهارده لو انت عايزنا نعذب المجرمين اكتر وننتقم للناس الشرفاء والبراء البراء الابراء البريئات الناس لننتقم للناس اعمل لايك عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد لايكس عشان فعلا بيفرق معانا جدا اللايكس لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وانزل تحت اكتب لي كومنت قول لي رايك ونعمل اجزاء من اللعبه دي ولا لا وقبل ما نبتدي الفيديو عايز اقول لك ان سيرفر الديسكورد هتلاقيه تحت لو انت حابب نلعب مع بعض اي لعبه ما نخش نهيس نهلس نتكلم كلنا هسيب لك سيرفر ديسكورد صح وخلينا نخش الفيديو بتاع النهارده نخش في الموضوع نخش في الموضوع. المفروض دلوقتي ان احنا هنحاول نعمل شكل للمجرمين او نسميهم الاسامي اللي احنا عايزينها عشان لو واحد عنده كابته او حاجه او متضايق من حد معين فيسميه ويعمل له شكله ويبدا يبهدله الناس دي كلها بتحاول تقلب السجن مزبله ما يعرفوش ان احنا بنعرف نسيطر على الموضوع ما يعرفوش ان كاتب محمد كيو جايين دلوقتي يسيطروا على الموضوع في منهم اللي هيحاول يشيل في منهم اللي هيديني فلوس عشان اسلك الدنيا هو وانا هبقى حر اختار ان انا اخد الفلوس واطلع مصلحه ولا هوقف عنده حد خلينا نبتدي دلوقتي ممكن اول حد معانا نسميه احمد حسن مش قصدي اليوتيوبر أو اي حاجه لا بالعكس خالص حويت <تصفيق> يا <تصفيق> اسره نختار له شكل ايه احسن شكله عامل ازاي ممكن أه... ده احمد حسن ممكن نكتب هنا احمد فيدي مش اليوتيوبر برضه انا مش قصدي اليوتيوبر ولا قصدي اي حاجه معلش ممكن احمد بيرجو ايه حكايه احمد بيرجو ليتي كله احمدات ولا ايه وانا مش قصدي يوتيوبرز على فكره <تصفيق> ماشي ممكن نكتب هنا مين نكتب هنا مين ممكن نكتب هنا مي معرفش انا طالبه معايا ان انا اسميه مي فيني اسمي ده ميدو ايه ده يا كالفيتش كاتش كاتش كاتش كاتش حاول كده ميدو إيه حواوشي ده اسميه حواوشي شكله حواوشي او ممكن نسميه كله هو شكله ده كله اه ماشي كده احنا اخترنا الاشكال اللي هنتعامل معاها الاشكال المتصوره اللي هنتعامل معاها وهنبدا نختار الاعصابات فممكن نسمي العصابات دي مين؟ ممكن نسميها عصابة الشمامين الشمامين ايه نسميه؟ ايه؟ الهلفيت. دول اللي هيبقوا الهلفيت يعني ماشي ممكن نسمي دول اللي اللي مالهمش لا دول هيبقوا ناس مالهمش لازمه في السجن معانا خالص كده احنا المفروض هننزل السجن ونشوف هنتعامل معاه ازاي ونبني مع المجرمين الخونه اللي موجود في السجن اللي بيحاولوا يذل العالم ويبهدلوا العيال زكيه محسن عامل ايه يا حبيبي الاخبو ايه يا باشا عامل ايه بيقول لك انا محتاج ان انا مالت ويلت قوي كده ليه بيقول لي بيقول لي انا حسيت ان انت عايز تتكلم معايا اقول له ايوه انا عايز اتكلم معاك ايه بقى انت اسمك ريتشرد حبيبي يا ريتشرد باشا هياخدني دلوقتي يعرفني على السجن ويمشي الدنيا <تصفيق> طب عرفني على السجن مش عارف انا جاي اعمل ايه في السجن يا ريتشرد ولا ايه يا اسطى نفطر طب الصبح نروح نفطر الاول بس نمسي انت البعيد انت البعيد ايه اوكي عايزين ايه عايزين مش اه انت عايز نخش الباب هنا يعني خلاص يا ريتشارد قشطه الباشا هنا الب هنا خلاص يا ريتشارد بيه كل حاجه هتبقى تمام دلوقتي سلام عليك صباح الفل مصطفى بيه الاخبار اهلا وسهلا بيك بيقول لك خد بالك عشان دي في مغامره كبيره في السجن ده اكيد طبعا اكيد طبعا يا مصطفى بيه انت عارف ان احنا جايين نسيطر على الموضوع هنا شكرا جدا ثانكي سو مات بيقول لك السجن بتاعنا عانه كتير قوي لا انا ايه ايه لا يا باشا الكلام ده كان قبل محمد كيو ما يجي على مش يسيطر على شويه مساجين أوه. باشا انا كنت بعلق المساجين عندي في الـ في كنت بتسلى بيهم يا باشا لا يا باشا ما اسمعش منك الكلام ده تاني بعد اذنك خلاص بقى بطل رغي بقى خنقت امي خلاص ماشي خلاص اوكي اوكي ماشي يا باشا حبيبي انا كده خلصت المهمه الاولانيه ولو تشوفوا تحت كده هتلاقوا الاكسبيرينس عندي قل شويه نبدا بقى المهمه بتاعتنا نفتح السجن كده نقفل بعد اذنك ريكتشر بينا نروح اشوف شغلي بقى ايه ده زيكوبي الاخبار ايه يا ولد اللي انت ماشي بيها دي اه هو بيقول لي هنا لو انت حاجه او تاكل حاجه اوكي ماشي عم الدنجل صباح الفل يا صباح الفل حبيبي بي. بصوا ما تقلقوش على الوطن طول ما مع الناس زي كده يبقى الوطن هراح في داهيه ايه ده بقى إيه الكلام ده ايه ده ايه ده إيه ده ايه اللي مريح ده ايه ده يا اسطى ماله إيه ده طب ولع السجاير كده في السجن عادي معاكش سجاره طيب مفيش حاجه علينا طيب طبعا فول يا حبيبي تعمل ايه اه بص المسجون ده بص المسجون ده عامل ازاي يا نهار ابيض ايه يا ابني العضلات دي فيه اه ده شكله قاتل محترم مالك انت بتبص لي كده ليه يا اسطى هتخوفني ولا ايه ده طب استنى اما امشي طيب ايه قلة الحياه اللي انت ايه يا ابني القرف اللي احنا فيه ده ايه القرف اللي احنا فيه ده ده منظر المساجين يعني يا نهار ما انت منتظر ايه يعني انت داخل عامه مش اوقات طلبه مصطفى باشا حبيبي يا باشا حبيبي يخرب بيت صناحه اهلك المهمه بتاعتك ان انت تشوف الحضور تروح تفتح لهم البيبان وتشوف الحضور يعني ايه تسجل اسم كل واحد هل موجود النهارده ولا هل هو مريح ولا هل هو عمل ايه مصطفى بيه ايه الاخبار عاملين ايه تلاقي هنا بصوا هنا احمد حسن ايه يا باشا قلت لك اخرتها وحشه والله يا ريته وحشه يا احمد بتيله انت حبيبي ايه ده انت عايز ايه يا احمد ايه, ايه يا حبيبي من اولها طلبات كده اللي عموما اللي عليه علامه تعجب زي دي فده بيبقى عنده طلب عايز يتكلم فاحنا هنشوف بس احنا ايه مال يا, يا جماعه استنوا هم مش طيب هم ما بتطلبش معاكم باسهال غير دلوقتي <تصفيق> <تقال> وعندك هنا استاذ مارك ايه يا حبيبي عامل ايه؟ Why you looking انت اه انت عايز تتخانق ايه ده ايه عايز تتخانق صح؟ ايه اللي ابص في اي حته يا حبيبي بص لي يا حبيبي وانا بكلمك يا باشا ايه ده ايه ده ايه استنى يا باشا انا هجيب دلوقتي الاسلحه نجيب بقى انا بص معايا شويه حاجات كده ماشي ماشي ماشي <مت> لا بص بص هنا معايا الكتريك ومعايا معايا شويه حاجات كده ايوه يا ابني هو انا مش واقف يا ابني لكم ايه في الاكل يا ابني الاسهال اللي انتوا عايشين فيه ده أه. عا. عا. تقول لي بتبصني ليه انا بص للي انا عايزه يا حبيبي هو لازم بصوا لازم يا جماعه تفتينا حمر عشان دول مساجين انا مش بنتعامل مع الناس طبعاً. كل واحد فيكم اسمع قبل ما نفتح البيبان الكلام اللي كان بيحصل في السجن ده خلاص بلح خلص من النهارده في سيستم تاني اي حد عايز يدخل حاجه يعمل حاجة. يكلمني انا هظبطه ما تقلقوش من اي حاجه ده نقطه تعالوا بقى نفتح البيبان عشان نشوف التشيك ليست بتاعه النهارده وعشان نظبط الحضور اللي موجود النهارده كده انا فتحت البيبان والمساجين كلها طلعتوا لي بقى يا باشا طلعوا لي اه هي دي بصوا بصوا عشان الب على طول، كل اي حد يدعيلي اديله على طول. استنى انت انت طلباتك كتير يا احمد وخليك في حالك بس دلوقتي. معانا هنا يا احمد ده بيرجو ايه بيرجو حبيبي عامل ايه الاخبار؟ هنا مي ازيك يا مي عامل ايه؟ ما اعرفش انت حظك معايا نحس يا اسطى سميتك مي ليه ما اعرفش. كل واحد هنا هتلاقي الكاركتر بتاعه جنبه عصبي ولا كويس ولا ايه اللي اخباره؟ هتلاقيه ده اجريسيف عصبي، فتروح مدينه واحده في وش بصوا بص العصبيه بص العصبيه تعالى تعالى تعال. ادوا له ادوا يا احمد يلا اديله على طين. ماشي مساجين بصوا بقى احنا نعمل ايه بقى عشان نعد كام مسجون معانا صح؟ معانا العداده؟ اه هي دي بصوا بنيجي عند كل مسجون؟ اه انت موجود خش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الكلام ده في السجن بتاعي ما يحصلش في السجن بتاعي ما يحصلش ما يحصلش الكلام ده بس ازفتوا عايزين نعد بسرعه يا جماعه عشان كده انا هفقد السيطره على السجن بتاعي انت بتضربني يا اهطل يا ابن العبيطه يا ابني انا انا ظابط معاك ياه اعمل ايه طيب ده اللي بيضربني ده انا ظابط يا ابني معاك هموت بس يا جماعه احنا ظباط ما يصحش اللي بيحصل ده ما يصحش يا باشا في ايه يا جماعه السجن باظ مني السجن باظ خلاص اه يا جماعه احنا مش ظباط مع بعضينا ولا جايين نهزر احنا اتكلم <تصفيق> معايا بيقول لك اخيرا في يوم هنشتغل فيه اه يا حبيبي من هنا ورايح في شغل يا حبيبي قلت لك الواد ده انت المفكر يلا روح اشتغل عايز خد انت الشاكوش وروح اشتغل يلا يلا روح خد يا احمد خد انت السكين يلا روح في ده يلا ما حبيبي اعمل ايه يا حبيبي زك ميلا بروحي يلا اشتغل امم هتعمل ايه قطافه ده بقول لك انا لك ظبطه ركز معاهم بقى ايه يا محسن ده منين ايه النهارده خوازي وايه باش. يا باشا ايه ده ايه ده ايه الشغل العالي ده يا يا عم احمد حسن يا عم ماشي ظبط انت الكلام خالص بقول لك ايه انا كنت عايز اعمل مكتب للاولاد عندي في البيت ابقى اجيبك في مره كدا ايه السكراتة كدا تيجي حاجه كدا. عليك. عاش خوازيع عاش خوازيع يا محسن عينين كمان راحوا فين اه انت كمان بتعمل خوازيع حكاية الخوازيع معايا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده الهبل اللي بيحصل ده ايه الهبل اللي بيحصل ده مش قلنا في شغل يالا مش قلنا في شغل يالا مش قلنا في شغل لا مؤاخذة يا محسن مش قلنا في شغل يالا ايه ده في حريقة في حريقة يا نهار اسوح إيه اجروا يا نهار اسود إيه طفاية يا جدعان طفاية اد يا نهار اسود إيه ادي اخرة اللي اعتمد عليهم يا مساكين يا رمه تعالوا يلا تعالوا تعالوا يرمي لي المساكين دي صفر اقفل إيه يا عم لا حول ولا قوه الا بالله وقفوا لي هنا وقفوا لي يا نهار ابيض مي ايه يا مي اللي حصل لك ده انا قلت احسن طالب ع... إيه مسجون عندي يا نهار ابيض مالك يا اسطى تعود هنعمل فيه ايه ده انت أي عامل كده ليه يا اسطى بتشمس مش مشكله مش مشكله طب فين بقيه الناس يا جدعان فين بقيه الناس انا مش قلت الناس تيجي يلا روح على هناك خلاص خلصنا شغل تعالوا يلا تعالى يا ابني هنعمل فيه ايه ده تمت يا مي I got a bad قال لنا دلوقتي نبص على دول بس لازم نتأكد ان مفيش حد مع حاجة هيا آه بيني يا حبيب بتاعي البتاع آه. حد خد حاجة؟ لا مفيش حاجة أنت خدت حاجة أحد حاجة لا كله؟ معني مش مستريح لك على فكره وشك ده مش مريحني اللي ده مات بس ندور عادي مش مشكله تعال اه بص بقى اللي مسلك مسامير ده بص اللي مساعتي يا حبيبي تروح تبلغ عني بيقول انا هروح ابلغ عنك اه عشان انا سرقت منه المسامير خد يا عم 10 دولار يا عم يو ديدينت سي اني سينج خد يا عم 10 دولار ما عني حبيبي قال لي قال لي دلوقتي انا اسف عشان اديته 10 دولار يلا ورايا ورايا ورايا يبقى خد الجسة دي ورميها في اي حته يا استاذ احمد تعال ورايا يلا يلا ورايا يلا, ورايا. يلا. هما فين؟ إيه البطء اللي انتوا فيه ده؟ إيه البطء اللي انتوا فيه ده؟ هما فين؟ تعالوا! ما راحوا فين؟ المساجين تاعت مني ولا؟ فين يا بشر؟ أنا كان مع أربعة مساكين راحوا فين؟ ده أنا نروح في داهية أيوة قدامي خدتوني رو... قدامي فين الرابع آه تعالوا تعالوا تعال. أسرع أسرع أسرع عرق سريع يلا قدامي هنا في صف هنا تعالوا هنا إيه؟ يلا كل واحد على سجنه انا كل شيء اقول لكم تعالوا ولا ايه بس كده لا افتح في افتحوا الباب كده خلي العيال تخش كده جوه خش خش يلا يلا كل واحد على سجنه كل واحد على سجنه ايوه تعالوا بقى نقفل الاوض دي نقفل الاوض دي بس كده احنا ظبطناهم تاني اللي قاعد بره طب خليك انت هنا كده احنا ظبطناهم وقعدنا كل واحد في سجنه عايزين نشوف برده عايزكم انتوا تقولوا لي في الكومنتات يا جدعان اعمل ايه مع احمد اللي عايزني ادخل حته مخدرات الواد اللي هناك ده عايزني ادخل حاجه كده في البوكس لسه ما اعرفش ايه انا دلوقتي خدت منه 25 دولار فهل منه بقيه الفلوس واظبط له المصلحه دي ولا الخمسه 100 دولار وما دخلوش حاجه انتوا هتكتبوه في الكومنتات بقى تقولوا لي اقول ايه بالظبط بس كده نكون خلصنا فيديو النهارده يا رب يكون الفيديو عجبكم قبل ما في فيديو النهارده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك لو الفيديو ده عجبكم جاب لايكس كتير هعرف ان انتوا حبيتوا السلسله دي وممكن نكمل لعب السجن من تاني ب 60 جنيه بس كده كان معاكم محمد كيو اشوفكم الفيديو الجاي سلام